He was not that. He was gross of them to his he was gross of them laida, attore mora avvisa, mora attrazza Ljubav, kruža mi, ali niste to za to uđeli. Kada sam došao iz knježica, ovaj nije bio, samo život nije bio ran. i zeveli, quale è fama, viola e blanda, sulle pesma, viene mora, pri e felice, quale è uve, da mele, viola, snella e blanda. A quel caso, ovacco, mi è chiusa, da mi è nata s njene. A tako smo kaže ovako. Jednog lepog, sučanog dana šećali smo parkom da je moje malo. Ona mene pita ljubavi da li ne. A ja sa osmehom nikolu zaobnila oseba. Danes to ti. A ja sazim, to sam ja. U dusu tak djete, koja ne da gledi. U fudnik, U svari, Апак бол боран једец из Вот. Иди на те воды. Ты наперена. А ты только лети. Иди на те воды. Дай воду слить. Иди на те воды. Život 8 ostaći uvek znaš, kada mi je loše krenulo, vi ste bili uvek uz mene. Braco moja, nagleži moju, veliko. left it right. Indonesia <laughs> I'm looking past hundreds ofillah that was we're going to go all the way to the next one and then we're going to go to the next one and then we're going to go to the next one